Розкажіть зараз про ситуацію. Що в Хмельницьку, що на Хмельниччині? Ну, власне, в нас вже другий тиждень поспіль тривають терористичні атаки. Держава-терорист, бо тільки терористи цілеспрямовано нищать цивільну інфраструктуру. Тривають, продовжують далі ці терористичні акти здійснювати. Сьогодні ми мали прильот, так би мовити, по одному з об'єктів критичної інфраструктури. Я принагідно хочу подякувати нашим силам ППО, тому що частина ракет вони збили, але тим не менше е, є приліт, один з об'єктів критичної інфраструктури і наслідок того е, Хмельницький і значна частина області, бо прилетіло не тільки в Хмельницький, а й ще в один з населених пунктів на півночі області, е, ми без електрики. Ми без води, без працюючої каналізації, і в нас не працює електротранспорт. Є перебої з мобільним зв'язком, з одним з операторів. Тому ситуація наразі складна. Вона ускладнюється тим, що ремонтні роботи довший час не можна було проводити, бо була довго повітряна тривога, а потім за... Кілька хвилин була повторна повітряна тривога. Під час повітряної тривоги жодні роботи не проводяться. А тому зараз е роботи вже відновлювані тривають. Попередньо е наші енергетики, комунальники прогнозують, що в дня е буде заживлення. Щоправда, це буде заживлення аварійне. І воно дасть змогу нам відновити частково водопостачання каналізацію. Відновити частину іншої критичної інфраструктури, ну і e, заживити частину населення. Хоча одразу ж теж попереджаю, що, що ж, можливі перепади напруги, адже ті резервні джерела живлення, з яких ми у випадку аварії живемо, вони теж e, мали прильоти частин актів Російської Федерації. Медичні заклади в працюють, вони на всі і з теплом, і з електрикою. Ну, власне, органи управління так само в нас на альтернативному живленні ситуація наразі така. Як люди Як... реагують на от всі ці прильоти? Чи, чи є якась паніка, чи навпаки, абсолютно спокійно? Ну, власне, власне, по різному, я вам кілька випадків скажу: от я одразу поїхав на місце, де був прильот поруч з ними житлові будинки дякувати Богу нас постраждалих немає взагалі е, є вибиті вікна тут ну, власне коли я <клес> запитував людей про необхідність допомоги по вибитих вікнах абсолютно більшість сказали що ми коремось самі нам нас таким не залякаєш ми до вечора спокійно заслимо а ви займаєтесь усі, тому що у вас є набагато важливіші справи один один чоловічок ну такий знаєте настрій піднімає його за тиждень другий раз одне і те саме вікно вилетіло коли з ним спілкувалися він каже ну, це напевно не щасливе вікно я візьму зараз замручу". І він за півтори години поїхав привіз газобетонні блоки і вже поки ми там були на об'єкті вже його мурував така нація не переможна насправді в міській раді зараз до прикладу бо ми на генераторах виготовляються документи про шлюб раз у нас поруч знаходиться він без електрики Ну, документи виготовляються сьогодні в нас, 23 пари одружуються сьогодні і я, я, я їм всім там щасливого сімейного життя. Тому е, більшість е, як і паніки, навпаки, мені здається, що ці терористичні е, агресії агресі, роблять тільки сильнішими і викликає в нас ще більшу злість і більшу ненависть і більше бажання допомагати нашим військовим щоб вони якомога швидше перемогли цю нечисть і ми могли жити з українським мирним набутом.